Я хочу звернутися до наших захисників. Я дуже їм дякую, я дуже пишаюся ними, що вони, не дивлячись на всі трудності, не лишають нас, вони допомагають, захищають наші землі, і вони ніколи не здадуть нас. Нехай їх Бог береже та щоб, бажаю, щоб вони скоріш поверталися додому живими та здоровими. Так звертається через ЕТР Суспільного до українських бійців шестикласниця харків'янка Дар'я Горват. Дівчина каже, вірить, що наші вояки допоможуть вистояти її рідному Харкову, тоді вона з батьками зможе повернутися додому, бо їй цього дуже хочеться. – ж хочеться, а кому не хочеться? Це ж свій рідний дім, ти завжди прожив у ньому, так що це ж все одно дуже сумою задома. Батько Дар'ї Олександр каже, донька значно сміливіша від нього. За його словами, це вона підбадьорювала батьків під час ворожих обстрілів. – В середню кімнату вона лягала з жінкою, в шкаф я вибрав, а їх закривав збоку, як от. Другого виходу більше просто не було. Дочка Постійно, коли я не голову повертав, то вона влибалася і моргала в мені. Мама Дар'я Олена згадує свій панічний стан, коли почула перші вибухи під Чугуєвом поблизу Харкова. 15 минут шосту має була вставати на роботу, а 8 минут виглунали ці вибухи. Це дуже важко згадувати. Я ж кажу, ці перші вибухи, ця вся суматоха, яка почала проїздити у нас в місті, паніка. Я ж кажу, не знаю, що робити. Ці всі постріли потім, і з кожним ньому все частіше і частіше. В ньому, ви знаєте, ще не так, а вночі дуже страшно, коли літали літаки. Олена каже, 12-річна донька мужньо витримувала перебування в підвалі, хоча сама жінка заснути там жодного разу не змогла. Сусідній будинок, ну, встигли погасити зразу сусіди, а в нас воно пішло, як рикошетам осколками пішло, ну, слава Богу, він вцілів. За цей час, розповідає її, Дар'я враз подорослішала, бо підбадьорювала їх, дорослих, і ще більше занурилася в творчість. Нас підтримувала, чесно, вона якось не падала духом, страшно. Дитині, звісно, страшно, але вона тримається. Дар'ю зарахували в ліцей Великої Яромарки, каже його директорка Надія Турбінська. На даний час у нас всього одна дитина, учениця шостого класу, є переселенка із Харкова. Нові однокласники, каже директорка, одразу сприйняли Дар'ю. – Цю дівчинку вони дуже гарно сприйняли. Вони в перший день закупили для неї подарунки приємні, пішли до неї додому, щоб познайомитися і подружитися. І зараз вони дуже гарно дружать. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.